مساء الخير جميعا، بعتذر تأخرت اسجل هذا الفيديو كثير لأنه يوم أمس من بعد جائزة الكبرى كان في كم شهر لازم تنعمل وبعدها سفرت اليوم لبريطانيا، بعدين واصل على البيت ومثل ما وعدتكم سجلوا اليوم. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا الموسم منذ أول جائزة كبرى ونحن بنقول لكم هذه البطولة ستذهب لآخر منعطف بأبو والفعل وبالفعل حصل ذلك، نحن كنا متوقعين تذهب لأبو دبي. وما تنحسم الا بجائزه الاخيره وقت كنا نقول اخر منعطف ولكن بالفعل ذهبت لاخر لفه، مين توقع هذا السيناريو؟ شيء جنوني ولكن خلينا نرجع بالذاكره اللي حصل امس، اولا الانطلاقه للسباق كانت ممتازه من لويس هاملتون، م... هاملتون كان الاسرع، ما في اشك انه سياره المرسيدس كانت الاسرع حتى لو ماكس فيرسابن انا باعتقادي الشخصي لو كان بالامام عند المنعطف الاول وحافظ على صدارة أول كم لفة، هاملتون والمرسيدس كان عندهم سرعة يتجاوزوهم، ولو ما تجاوزوهم كان عندهم سرعة يضغطوا، وعلى بيرساب كان لازم يضغط أكثر على الإطارات وراح يصير عنده انزلاقات أكثر، ورأينا توقفوا باللفة 13 تقريباً. فاجئني أنا توقف لويس هاملتون مباشرة اللفة اللي بعدها لأنه كانوا على إطارات هارد، على إطارات ميديوم كانت جيدة سريعة، ولكن أكيد فريق مرسيدس ما بده يخاطر بالتراك بوزيشن، بده يضل امام ماكس فيرستابن، ما بده الاندر كات ينجح، لهذا السبب توقفوا وبقوا ب... الهدف انه البقاء حتى نهاية على نفس استراتيجيه اطارات الهارد. لما رجعوا على اطارات الهارد مره جديده شفنا انه ماكس فيرستابن ما كان عنده سرعه لويس هامبتون حلق حتى على اطارات الهارد، بعدين شفنا سيرجيو بيريس فريق الريد بول طلب منه ياخر لويس هامبتون وقام بعمل جيد بتغيير لويس هامبتون، قلصوا الفارق فيرستابن. آه بيريز بلفه من اللفات اذا بنتذكر كان ابطا باكثر من 10 ثواني، ترك هاملتون خلفه بالمقطع الاخير، هاملتون كان منتبه، عارف ما ديعمل اي حادث، ترك بيريز شاف اللعبه ولكن من بعد ما دخل بيريز لبدل اطاراته، من بعد معركه جميله جدا وباعتقاد الشخصي بيريز كان نظيف جدا بهذه المعركه لما كانوا جنب الى جنب بالمنعطف السادس والسابع والى اخره، بطا كثير بالمقطع الثالث، هل فيها خطر او لا؟ يعني هل... بعتقد لويسام كان عارف هذا الشيء راح يحصل، كان يعملها كان عملها بال 2016 بمعركته مع روزبيرك، ولكن على كل حال بعد ذلك الراجل ما كان عندهم سرعة الفيرتشوال سيفتي كار دخلت للحادث اللي حصل او توقف سياره جوفيناتسي ولما دخلت الفيرتشوال سيفتي كار فريق بوركين ذكي جدا استفاد من الفيرتشوال سيفتي كار ومن دائما يخسروا 30 ثانيه بالتوقف خسروا اقل بكثير خسروا فقط 17 ثانيه وعاد على اطارات هارد جديده وهنا بدا الضغط من مارك كريستابين بدا يخلص الفارق من 15 ثانيه نزل ل 11 ثانيه ولكن راينا بعد ست لفات على اطارات الهارد والضغط عليهم لويس هامبتون كان عم يسجل نفس الازمنه وهون بالفعل لويس هامبتون كان ممتاز يوم امس صحيح انه كان عنده سياره الأسرع ولكن كان عم بيقوم بعمل رائع حتى على إطارات هارد عمرها أكثر من 30 لفة كان عم بيسجل نفس الأزمة اللي كان عم بيسجله ماكس فيرسبان على إطارات هارد عمرها 11 لفة وهنا بف... بف... بنشوف الفارق انه فريق المرسيدس كان الأسرع ولكن بعدها شفنا الدراما اللي حصلت سيارة نيكولاس لطيفي صدمت بالحائط لما صدمت سيكو... سيارة لطيفي بالحائط أدخلوا السيفتي كار مباشره وهذا المكان بيتمناه فريق المرسيدس ابدا اول ما دخل لا اول ما بدلوا إطاراتهم تحت الفيوتشر سيفتي كار منع تطول فعم يطلب مايكل ماسي بترجيك بترجيك وحتفوز سيفتي كار اليوم لانه اطارات آه فيرستابن رح بتكون جديده رح يكون قريب من لويس هاميلتون ذات لو السيفتي كار وغير ذلك فريق ريد بولك استجاب بطريقه مختلفه واقوى عادوا على اطارات سوفت ولما عادوا على اطارات السوفت هنا بعتقد صار الخوف كبير جدا وكلنا عرفنا انه ماكس فيرستابن سيفوز بهذه الجائزه الكبرى اذا السيفتي كار خرجت كان في منطقة كان في وقت من السباق انه ما كان معروف، هل السيفتي كار رح بتضل للنهاية أو لا؟ فريق السؤال كثير منكم عم بيسألوا اليوم، ليه ما وقف فريق المرسيدس؟ أو لويس هاملتون، لأنه لو وقفوا لويس هاملتون ما بدهم يعطوا التراك بوزيشننج أو المن المركز الأول لفيرستابل، لأنه لو توقف لويس هاملتون يبدل إطاراته، فيرستابل كان ضل خارج على أرض الحلبة، كان على إطارات هارد عمرها تقريبا 17 أقل من 17 لفة، وكان رح يذهب عليها حتى نهاية، وهنا لو توقف هامتون وفيرسابين ما توقفوا خطف صدارة فيرسابين لو طاول السيفتيكار حتى نهايه فيرسابين بطل عالم ولو ما طاول السيفتيكار حتى نهايه كان في مخاطر يخسر التراك بوزيشن لماكس فيرسابين لهذا السبب ما توقفوا مع هاملتون، فريق ريد بول بالمقابل ما عنده اي شيء يخسره، كانوا خسرانين بطوله العالم، لهيدي اللفه كانوا خسرانين بكل شيء، ما عندهم السرعه، الانطلاقه كانت سيئه، ما عندهم سرعه لويس هاملتون، هاملتون مسيطر على الوضع وراح يفوز بطولة العالم، ولكن دخلوا على اطارات سوفت هذه اخر فرصه ليفوزوا بطولة العالم وشفنا نجحت معهم. هلا السؤال كبير انه ليش ظهر على الشاشه انه اللا... نحن إن بنعرف تحت قوانين السيفتي كار، السيارات المتاخره بلفه كامله عليها تتجاوز سيفتي كار وتعود تستعيد اللف اللي خسروها من فرق الصداره هذا القانون ولكن اللي حصل انه اولا ظهر على الشاشه السيارات المتأخره بلفي ما فيها تدور حول نفسها وتعود لا ترجع تعود لللف المطلوب لانه طبعا ما زال كان في ماتش على ارض الحلبة وكان عمل ما زال جاري على الحلبة وما فيهم يدوروا بسيارات هذه السيارات بسرعه كبيره ليلتفوا باللف الكاملة. وبعد ذلك قبل اللفه النهائيه طالبوا الريس كنترول قال السيفتي كار ان دي سلاب وكمان قالوا قبل شوي انه السيارات اللي متاخره يلي سموهم بالارقام كانوا خمس سيارات يلي هن كانوا بين لويس هاملتون وماك فيرستابن عليهم يدوروا يتجاوزوا السيفتي كار ورايحين طلع السباق والسيفتي كار بهذه اللفه، القانون بيقول على القلم والورقه اني كار ويتش لوست يعني اي سياره خسرت لفه كامله عليها تتجاوز السيفتي كار تعود وبنهايه اللفه المقبله السيفتي كار تدخل ولكن في قانون اخر في في نقطة أخرى بالقوانين بتقول الريس كنترول سوري الريس دايركتور يعني مايكل ماسي هو عنده القرار إذا إذا حط أوريدي كار اندي سلاب القانون قانون السيفتي كار تدخل بهذه اللفة القرار كان من مايكل ماسي ليش أخذ هذا القرار وفسر بعد ذلك منذ بداية هذا الموسم كل فرق الفورمولا 1 وكل سائقين الفورمولا 1 عم بيطلبوا من مايكل ماسي وعم بيطلبوا من uh, من الاتحاد الدولي انه ما تنهوا السباقات خلف الريس سيفتي كار، ما بدنا ننهي ما بدنا ننهي سباقات خلف السيفتي كار، ما بدنا السيفتي كار تطول، خلي يكون في معارك على ارض حلب خلينا نستفيد، هنا يعني كان في يا علم احمر الخيار او تخرج السيفتي كار ويخليهم يسابوا للفه الاخيره، وهذا اللي في مايكل ماسي، وهذا دفاع مايكل ماسي عن نفسه مش انا عم بحكي عم بقول شو قال الاتحاد الدولي. بيقول لانه بالقوانين صحيح انه اي سياره فيها تتجاوز وتعود الى اللفه، ولكن القرار بيعود لمايكل ماسي ايضا لهذه المعركه ليرد السيارات لل لا يريد المعركه على ارض الحلبي وهذا اللي حصل طبعا فريق المرس وهنا باللف الاخيره كلنا نعرف شو صار ماكس فيرستابن عنده اطارات سوفت رمى سيارته بالداخل عند المنعطف الخامس خرج بشكل سيء من المنعطف السادس ولكن لويس هاملتون جنب الى جنب على اطارات الهارد كان رائع لويس هاملتون حاول من الخارج ولكن ماكس فيرستابن ذهب من الداخل عند المنعطف التاسع وبعد ذلك هناك انتهت بطولة العالم وفاز ماكس فيستابن بطريقه خرافيه ما كان حدا متوقعها بعتقد كثير منكم بدأوا يتهجموا علينا انه نحن بالنصف الاول من السباق كنا ما كنا كنا نايمين الأخيرة باللف الاخيره اشتعلت البطوله هي باللفه الاخيره اشتعلت البطوله حبيتوها او لا هذا اللي صار باللفه الاخيره تغيرت مجريات البطوله ولكن صحيح جمهور لويس سامت ما راضي جمهور مرسيدس مش راضي مش عندي وعند فراس القوانين هي عند الاتحاد الدولي على الأقل والورقه فيهم يعملوا اللي قاموا فيه، ريس دايركتور مايكل ماسي له حق ياخذ هذه القرارات، طبعا استانفوا المرسيدس ولكن بعدها ستيوردز اجتمعوا مع المرسيدس ومع راد بول واخبروهم شو اللي صار، انتم ضغطتوا علينا، انتم طلبتوا منا لما يكون في سيفتي كار ما تطولوها على ارض الحلبه خلينا نسابق وهذا اللي عملناه، خلينا السيارات لللف الاخيره هذه بطوله عالم ما بدنا هي وراء السيفتي كار. طبعا مرسيدس ما راح تعجبهم، راد بول عجبتهم كثير، وهذه القصه ما راح تنتهي، فريق المرسيدس اللي اعلن صباح اليوم انه مظبوط انه الاتحاد الدولي رفض امس الشكوى ولكن رح تركوا بيدهم انه فيهم يستأنفوا ذلك ويذهبوا للمحاكم بس انا برأيي الشخصي ما رح بتصير توتو ويلف ماكس فيرستابن اليوم بعتقد هذه شيء سيء شيء سيء جدا لبطولة العالم للفورمولا 1 تنتهي ويتغير بطل العالم بالمحاكم صحيح لويس كان اسرع سيطر على السباق كان كان المفروض يفوز بهذه الكبرى ولكن السيفتي كار وعالم الموتور سبورت هيك بيصير. شفناها اكثر مره، اذا رجعنا لايمولا لا مثلا، اذا بتتذكروا بايمولا لويس هاملتون صدم بالحائط كان خسر لفه كامله، وبعدها كان في حادث كبير، سيفتي كار عالم احمر وغيرت مجري السباق، يوم يوم معك يوم ضدك، هيدا عالم الموتور سبورت، انا بقول على طول الموتور سبورت كرول، الموتور سبورت عالم رياده المحركات كثير صعب، وبدك يوم عليك يوم عليك وفي ايام بيمروا فيها السائقين بمنحي ولكن خلينا نتكلم شوي عن لويس هاملتون، لويس هاملتون بطل عالم ولا اروع صراحه في الكثير منكم بيكتبوا بنفس الوقت انه انا مع هاملتون وانا مع فيرستابين، صدقوني ما بيهمني مين يفائز. وصدقوني يلي لما تيجي الرسائل بنفس الوقت بفجأة أنا عم نقوم بعملنا، انا ولا بشجع هذا ولا شيء ولكن علينا احترام لويس هاملتون. هذا هذا الشخص سيطر على جائزة الكبرى يوم امس، كان الاسرع، كان متجه ليفوز ببطوله العالم والمركز وال وال وفريقه ما بدل ما عمل شيء باستراتيجي، ولكن ما أن يستجيب، انا مع مرسيدس انه ما يدخل لويس هاملتون لان تراك بوزيشن بابو ظبي جدا. اللي صار مع لويس هاملتون انه صعد على البوديوم، هنأ ماكس فيرستابن تعامل مع معها باحترام كبطل عالم، وهذا شيء رائع نشوفه بشخص فاز بهذه البطوله بسبع مرات، خسر باسوأ طريقه ممكنه خسر بطوله العالم الامس بطريقه كرول جدا، مش في شيء من الاتحاد الدولي ضده او عليه، ولكن السيفتي كار وكل اللي حصل بالسباق ما خدمه. وللاسف ما فاز فيها للاسف لا لا لجمهوره ولكن لا لحسن حظ جمهور ماكس فيرستابن الاشياء تغيرت ولكن صعوده على البوديوم واحترامه والفير بلاي الطريقه اللي تعامل فيها بعد الخساره الكبيره وانتم تخيلوا بشعوره كيف كان كان رائع جدا وما فينا الا نحترم لويس هامبتون. نتكلم عن ماكس فيرستابن رائع ماكس من اسرع انا برايي الشخصي من اسرع السائقين اللي اتوا الى بطوله العالم بتعطوه اي سياره رح منها كل شيء. يستحق البطوله نعم بعتقد هو وسامتو نهايتهم يستحقوا البطوله قام بعمل جيد طوال الموسم سياره الريد بول كانت الاسرع بالنصف الثاني استخرج منها كل شيء خطف نقاط لازم يخطفها بالنصف الاول الموسم كان ممتاز جلب كل بوزيشن اروع من الثاني اخر بأبو بابوظبي كانت ممتازه رائعه راينا بالمقطع الاخير راينا بجائزه السعوديه الكبرى اللي كانت لفة ولا اروع ولكن لم يكملها سايخان كان يستحق بطوله العالم يعني وذهبت لللفه الاخيره بابوظبي مثل ما توقعنا ان شاء الله انتم تكونوا استمتعتوا بهذا الموسم، جمهور ماكس مبروك، جمهور لويس هارد لاك، انتبهوا ما, تخ... ما... ما تخلوا المشاعر تتلعب وتتهجموا مع بعضكم عم بتشع... عم في الكومنتس وبتضل ترد عليكم انا ابدا اللي لي... واللي بدي اقلل الاحترام صراحه عم فكر اعمل له بلوك لانه في في ناس عم تقلل الاحترام علينا وعلى فراس وعلى سابين وعلى حمد انه مع مين والى اخره، نحن بهمنا مساله البطوله، بعتقد الفورميلا 1 كوميرشلي واقتصاديا واهم و... شيء ب... ب... يعني تجاريا فازت الامس بهذه المعارك، كل العالم عم تحكي عن الفورمولا 1، طبعا ما في اي شخص بيتابع البطوله بده اياها تذهب للمحاكم ويتخذوا القرار بالمحكمه مين يفوز بهذه البطوله، حتى بعتقد المرات والمرسيدس يمكن رح يتركوا هذا القرار وما ياخذوها للمحاكم، وكان موسم رائع علينا فقط نتذكر روعه هذا الموسم طبعا لو سامتون قدم كل شيء وكان يستحق الفوز ولكن راينا سيفتي كار ليش عملتن ان شاء الله تكون فسرت لكم بطريقه مبسطه مش معقده جدا كيف شو اللي صار امبارح وشو التصرفات اللي صارت وليش مايكل ماسي اللي هو كاريس دايركتر عنده الباور تو اوفر رول القوانين اللي مكتوبه وهو قام بذلك رجع ذكر اكثر من مره انه هو قام بذلك لانه كان الضغط من بدايه الموسم من الفرق ومن السائقين ومنهم مرسيدس على فكره ما تطولوا كثير السيفتي كار خليهم يسابوا اذا في فرصه ليسابوا لفه خليهم يسابوا لفه هذا كر هذا اللي هو يعده إن شاء الله تكونوا سمعتوا معنا بدي أشكركم كلكم على الرسائل صراحة عندي أكثر من سبعمية وتنين على إنستغرام وأكثر على بالإنبوكس وعندي كثير رسائل فيكم تكتبوا كومنتس تحت الفيديو أنا رح أجيبهم كلهم رح جاري بجيب على الجميع بس مش قادر جايب برايفتلي على الكل في منكم جايبوا رقمي وما بعرف منين على الواتساب عندي اكثر من 150 واتساب شات مش مفتوح so, بدي اتشكركم على الموسم انتم من اروع الجمهور وبدي اتشكر عن جد الجميع حتى ال... حتى اللي تهجم علي وقال انه متحيزه ماكس متحيزة لويس ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالموسم وان شاء الله الموسم الجاي يكون نار بدي اشكر كل رسائل وصلت لنا عن لالي لصابين لفراس للكل أكيد هني بيكونوا عم بيجاوبوكن كمان بس إن شاء الله تكونوا تستعتوا بالتغطية وخلينا نشوف شو بيصير بالتغطية الموسم المقبل وإذا رح نشوف بعض أو لا وتصبحوا على ألف خير